Judectorii englezii au decis extradarea lui Alexander Adamescu Judecătorii englezii de la Westminster Court of London au decis extradarea omului de afaceri Alexander Adamescu Judecătorii au decis să înceapă procedurile de extradare, care se vor finaliza în 17 zile, începând de astăzi. Alexander Adamescu are dreptul la recurs, dar chiar ea, decizia va fi pusă în micare pentru ce este cu titlu executoriu. Adamescu a fost reinut de autoritățile din Londra după ce a prezentat un document oficial, neasumat de ce Administraia Naională a Penitenciarelor din România. În urma unei corespondențe oficiale între ziarul România liber sublinierei Autoritatea Națională a Penitenciarelor, Jurnalii Subliniere Ti Români au trimis un în anunia înscris a cerui autenticitatea a fost contestat de statul român. Actul se referă la condițiile de detenție din penitenciarele din România urmare, motivul recinerii este generat de o situație care nu i se poate imputa lui Alexander Adamescu, sublinierea nici redacției România Liber, se arată în comunicatul de presă. Extradarea lui Alexander Adamescu a fost cerut în baza unei acuzații de dare de mit într-un cutat Adamescu, însă, în acea perioadă. Fiul afaceristului nu se mai aflea în car, a mai susținut apretorul. Mandatul european de arestare al lui Alexander Adamescu are la bază un denunc făcut de un jurist de la una dintre sociecile familiei Adamescu, de la care ar fi sustras suma de 100.000 de euro, potrivit sursei citate. La solicitarea DNA, Tribunalul București sub că a emis, în luna mai 2016, un mandat de arestare preventiv în lips pe numele lui Bogdan Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, fiind acuzat de dare de mit. În procurorilor nașe arată că ce în cursul lunilor iunie sub -i decembrie 2013, inculpatul Adamescu Bogdan Alexander împreună cu tatle o a remis, prin intermediar sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraților stanciuion subliniere Irovenca Elena, judectorii la tribunalul Bucure, subliniere T, secția 7 civil pentru ca, în schimb, aceea subliniere Tia se dispun, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societile la care acționar era Adamescu Grigoredan.